مرحبا مرحبا اعداد ما هلا بخيل مرحبا ترحيبة عنوانها هل الفخار عنوان في الحفلة الجميل ومي نادر الفخار بوصفها اكبر يا شمعة الليل العليل وان للناس احد مطافا الفرس جالك صهيل الفرس ياخذ هنا بوصال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 بعتل إلى العلين وانبدت للناس بحال طافها أقبلي مثل الفرس جالب صهيل الفرس ياخذ هنا بصافة بالصوت والراس الطويل ما يهمون العرب واقوامها العبي يجعل جعي عمرك طويل الويل حكمت شعرها القصايد فيك من معنى الجنسيه يطرب السمع على موالها يطرب السمع على موالها يطرب السمع على موالها استديوهات همسه لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات